אנחנו נצטה לזרות לתסרוקות. היום נמצאת איתי עירה צ'הל! עירה הגיעה לישירות מהבן, רק בשבילי. רק בשבילי היא הגיעה. בטע. איזה פינוק, נכון? כל הדרך אליה. כן. אז אנחנו החלדנו לצלם בשולכן, מאה סיכות בשיער. אתגר המאה סיכות בשיער. איך זה מרגיש כמו... כזדה. אז הייתם רוצות לראות איך עשינו זה. אל מי עסיקות. אה, תחזיקי? אה, בואו מלילה, אתה לא... זה נראה תעיל, זה יפן, זה... כן, זה מהחמוד. כן, ועכשיו כל זה עומד ג'הבור לראש היפה של אירה. יאללה. וואו! בואו, אני נעשה, מי עסיקות אחד ואני מקווה שיהיה אחרון. יאללה. זה היה זה אני אנחנו מתעזלים בי, כאילו חוץ ממכל, ונקמתי לבנשמה אחרי זה <laughs> אחרי את הפעם. כן כן, כתבו לי, עשית בכוונה, ברור שעשיתי בכוונה זו הייתה המטרה לעשות בכוונה אני לי מה לעשות את אז uh, את יודעת מה צריכה לעשות בשביל זה מה? שלי, ודוק כן את יודעת שבדיית התחלתי לסדר את הסרטונים לפי פלייליסטים? נהדה <laughs> <laughs> ספציפית לפי אורחים של שיער ואו זה מאוד שימושי מאוד נוח. כן, אחד פשוטים הוא לאספסל. יש אורח של סר, זה מצריך לישאר על כל הצירפונים. כן, מתייבשים לאורח סר, אז פתאתי שלח. מה זה? זה ממש בדיוק כן, כן. זה קורבן אה, הלכתי לדימודים. הלכתי לניסוי אחר כך, ואז תקעתי מהסיקות, בראש של מישי. מצילמתי את זה. את התחילה להרגיש של כן, אז אני כאילו אני לוקז את זה זה היה מבחינת צבעים. ראה לי, אני פשוט תחליף. מתוך צבעים. נגיד. נשארו שלוש סיכות אחרונות למאה. בואו נתקרא אותם. אופו, את מוכנה? כן. כבד זה מרגיש בטח פלסטיקי כזה? לא, מרגיש, לא פלסטיקי, מרגיש. כבר. של יום אני כזה איפה, שקשה לזוז. וסיקה את מוכנה? כן, מאה. רגע? אני אשים אותה, אני אשים אותה, אני אשים אותה פה. איך נגרה? ממש אני פשוט עולה לקלום. ותעשי כזה ככה? יא... לא יש את זה נעלה. לא אז זה אכל אסטרטגיה היום אני מקווה שנדתי. אני נרדתי עוד. היום אם כמובן, אם אתם רוצים לראות עוד סרטנים ואת הסרטן שציינו עם עירה, תלחצו או פה או הולכו למטה להתיבת מידע. אנחנו נתראה בסרטן הבא, וביי! ביי,